За його словами, один із отриманих апаратів передали до міської лікарні номер 2 інший – до сьомої. Протягом наступних двох тижнів очікується на ще п'ять апаратів штучної вентиляції легень, каже Крило Нарянов. Вартість – 10 мільйонів гривень, придбані коштом субвенції з обласного бюджету. Нині у дев'ятій міській лікарні загалом 27 апаратів штучної вентиляції легень. У лікуванні ускладненої коронавірусної хвороби з важким перебігом саме апарати штучної вентиляції легень заходять на перший план. Чому? Тому що ми маємо діло з масивним ураженням перенхійний легень. І тому найбільш важливим це є респіраторна підтримка. І саме з апаратами експерт-класу ми маємо можливість надавати Якісну фахову респіраторну підтримку, яка в свою чергу вже збільшує відсоток людей, які виживуть на сьогодні. На ранок на п'ятдесяти ліжках реанімаційних знаходиться 57 сім пацієнтів. Стаціонар потрапляють. до стаціонару. Потрапляють і вакциновані, теж хворіють, але їхня кількість мінімальна. Це близько 1-2 відсотків. У реанімації лише один вакцинований хворий. Ці хворі, які знаходяться і в реанімації, і в стаціонарі, къснево У нас витрати кисню 8 тонн щодоби. Ми зараз заправляємось киснем 4 рази на добу. У лікарні розгорнуто 410 ліжок для ковидних хворих. Зараз 350 пацієнтів із діагнозом COVID-19. Минулої доби до лікарні привезли 45 хворих із діагнозом коронавірус. І всі вони висневозалежні.